أرحب بي يا نادر والله العظيم في ملاذٍ لغلاها بالصدر، في ملاذٍ لغلاها بالصدر، يا الحبيب يم الوصوفة زادناه، يا ملاذ انت ترى فرحة عمر، في قدومك طلة العيد السعيد، من ثمان سنين كنا ننتظر، من ثمان سنين كنا ننتظر، الله في عبير أمك سعادة طاغية، ما يشابهها ولا أحدٍ بالبشر، فارس يهلي ورحب يا